Прийшли допомогти відновити школу Катерина та її чоловік. Тут навчаються їхні діти, тому стояти осторонь не можуть. Жінка прибирає сміття, а чоловік забиває вікна. Ну, прийшли допомогти, трошки прибрати в школі, тому ну, що, самі бачите, так навчаються мої діти, донечка і синочок в цій школі. Ну, треба віримо, що скоро буде перемога, і що скоро відбудуємо, трошки відремонтуємо і прийдемо знову на навчання. Як бачите, ось, прибираємо сміття в основному, багато те, що зруйноване, ось, обсипалось, підмітаємо, викидаємо. Ну, все, що можемо, тим, тим допомагаємо. Зібрав людей та організував робочі бригади «Віталій». Чоловік знайшов необхідні матеріали, техніку та обладнання. Роботи триватимуть два дні, розповідає волонтер. «Роботало 22 люди, 5, 5 бригад. Некоторі кришами накривали, нікторі мусор обирали, знизу окна заділили на лісницях, на вишках. Як, як нас обирали людей позвонили, тих хто живе живуть в селі, помімо того, нап ну, написали в групі, директор школи там помог, та, помох, та на учителей для, для уборки там сміття в школі. Ми працювали з с до вечора, ну, на жаль, дійсно короткий, будемо ще, ну, продовжувати працювати. Школа одна, ну, школа та велика, дуже багато окон, дуже багато пошкоджень. Будемо працювати. Російські снаряди пошкодили дах освітнього закладу. Через це впали дві бетонні плити на другому поверсі, також розбиті усі вікна. Прийшли допомогти відремонтувати будівлю. Вчителі, батьки, учні, випускники та жителі села, розповідає директорка Шевченківської школи. Після обстрілів грошистів дуже багато було пошкоджено в школі. Це і вікна, це і двері. Вхідні, пластикові, такі вхідні двоє дверей. Це і дах школи. Також було дуже пошкоджено. Багато з тих хто залишився в селі, не стояв осторонь, всі прийшли нам сьогодні допомагати. І знову ж таки, ми сьогодні забиваємо вікна, ремонтуємо, накриваємо дах брезентом і плівкою. Прийшли до нас допомагати нам і дуже дякую за таку злагоджену, добру і гарну роботу. Нашим хлопцям, добровольцям, які прийшли сьогодні під керівництвом варяниці Віталія Вікторовича, також дуже хочу подякувати батькам школи, випускникам школи, учням школи, які сьогодні також були, працівникам школи. До навчання в будівлі школи учні повернуться ще не скоро, так як село і досі під обстрілами армії Російської Федерації. Утім, забиті вікна та відремонтований дах допоможуть зберегти заклад від дощу та морозів. Зараз поки що в село ще ну і до школи ще рано можуть повертатися. Але я маю надію, що скоро все ж таки ми повернемося у стіни рідної школи, і знову тут буде лунати дзвінки й сміх наших діток. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.